ہیئرنگ آپ کے لیے اس اے ٹی ممبر کے سامنے اپنا کیس پیش کرنے کا موقع ہے جو آپ کی نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ کرے گا ہم بالعموم ہیئرنگ کی کاروائی کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کا کیس پہلے ہی کسی مرحلے پر حل ہو چکا ہو یا آپ اور دوسرا فریق اس بات پر متفق ہوں کہ ہم ہیئرنگ کے بغیر ہی صرف دستاویزات دیکھ کر کیس کا فیصلہ کر سکتے ہیں ہیئرنگ کی نویت قدرے غیر رسمی ہوتی ہے جس کی کارروائی بالعموم صرف ایک رکن سنتا ہے مائیگریشن اور ریفیجی کیسز میں اگر ہمیں مانگے گئے کاغذات یا معلومات آپ کی طرف سے مقررہ تاریخ کے اندر نہ موصول ہو تو ممکن ہے ہم ہیئرنگ نہ کریں ہم آپ کو خط بھیج کر ہیئرنگ کی تاریخ وقت اور مقام سے آگاہ کریں گے عام طور پر آپ کو ہیئرنگ کے لیے اے اے ٹی کے دفاتر میں آنا ہوتا ہے مگر ممکن ہے کہ ہیرنگ بذریعہ فون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 اگر آپ بغیر اطلاع ہیئرنگ کے موقع پر موجود نہ ہوں تو ممکن ہے کہ ہم آپ کی درخواست خارج کر دیں یا پھر آپ سے مزید رابطہ کیے بغیر ہی اس پر فیصلہ کر دیں ہیئرنگ کے دن سے پہلے آپ کو چاہیے کہ کیس کے بارے میں اپنے پاس موجود تمام کاغذات پڑھیں اور انہیں ہیئرنگ پر ساتھ لانے کے لیے تیار رکھیں اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہم بعض دوسرے کاغذات پر بھی غور کریں تو وہ کاغذات ہمیں بھیجیں اگر آپ کو مترجم کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں اگر ہم آپ کو گواہ پیش کرنے کی اجازت دے چکے ہوں تو آپ کو ان گواہوں کی ہیئرنگ کے لیے دستیابی کو یقینی بنانا ہوگا آپ وہ دلائل لکھ کر رکھیں جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اگر ہیئرنگ اے اے ٹی کے دفتر میں رکھی گئی ہے تو پوری کوشش کریں کہ آپ ہیئرنگ کے آغاز کے وقت سے خاصا پہلے پہنچ جائیں ہمارے دفاتر تک پہنچنے کے لیے معلومات ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں اگر ہیئرنگ بذریعہ فون ہو تو یہ یقینی بنائیں کہ آپ ہیئرنگ کے آغاز کے وقت کال وصول کرنے کے لیے تیار ہیں اس بات کا امکان ہے کہ آپ اور اگر آپ کا کوئی نمائندہ ہے تو وہ اور اے اے ٹی کے رکن کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیئرنگ میں موجود ہو سکتے ہیں کیس کی نوعیت کے لحاظ سے ممکن ہے کہ ابتدائی فیصلہ کرنے والے محکمے کا کوئی نمائندہ نظر ثانی کی درخواست کا کوئی دوسرا فریق اگر آپ نے مترجم کے لیے کوئی درخواست دی تھی تو وہ اور ہیئرنگ میں مدد کے لیے اے اے ٹی کے عملے کا ایک رکن بھی موجود ہو سکتا ہے سینٹرل لنک چائلڈ سپورٹ مائگریشن اور ریفیوجی کے کئی کیسوں میں بل عموم متعلقہ محکمے کا کوئی نمائندہ ہیئرنگ کے موقع پر موجود نہیں ہوتا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی مدد اور سہولت کے لیے کسی شخص مثلاً رشتے دار یا دوست کو لا سکتے ہیں اے اے ٹی کا رکن عام طور پر شروع میں ہیئرنگ کے بارے میں وضاحت سے بتاتا ہے اے اے ٹی کے رکن کا نام ہیئرنگ روم میں لکھ کر لگایا جاتا ہے آپ ہیئرنگ کے دوران اس رکن کو اس کے نام جیسے مس اسمتھ یا پھر اس کے عہدے جیسے سینئر ممبر یا ممبر کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں بالعموم ممبر ان معاملات کا مختصراً ذکر کرتا ہے جن کا اے اے ٹی کو فیصلہ کرنا ہو پھر آپ سے شواہد پیش کرنے اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دینے کو کہا جائے گا اگر کوئی اور فریق موجود ہو تو اسے بھی اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اگر ممبر کے خیال میں گواہان متعلقہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں تو انہیں گواہی اور سوالات کے جواب دینے کو کہا جائے گا آخر میں آپ کو اور دوسرے فریق کو اپنے اپنے بنیادی دلائل کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا مائیگریشن اور ریفیوجی کے بہت سے کیسوں میں آپ کا نمائندہ آپ کی مدد کر سکتا ہے لیکن اسے بولنے کی اجازت صرف تب ہوگی جب اے اے ٹی ممبر بولنے کی اجازت دے دوسرے کیسوں میں آپ کا نمائندہ آپ کی طرف سے بات کر سکتا ہے ہیئرنگ میں اکثر ایک گھنٹے سے لے کر تین گھنٹوں کا وقت لگتا ہے لیکن کبھی کبھار پورا دن یا اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے اگر کسی بھی وقت آپ کو مختصر وقفے کی ضرورت ہو تو آپ اے اے ٹی کے رکن سے پوچھ سکتے ہیں تاہم یہ اے اے ٹی کے رکن کی سوابدید پر ہے کہ وہ وقفہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے اے اے ٹیئرنگ کی کاروائی کو ریکارڈ کرتا ہے مائیگریشن اور ریفیوجی کے اکثر کیسوں میں آپ اس ریکارڈنگ کی کاپی طلب کر سکتے ہیں دوسرے کیسوں میں آپ ٹرانسکرپٹ طلب کر سکتے ہیں جو کہ وہاں ہونے والی گفتگو کا تحریری ریکارڈ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو ادائیگی کرنی پڑے گی آپ کو اپنے طور پر خود ہیئرنگ کی ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہیئرنگ کے اختتام پر ممکن ہے اے اے ٹی ممبر فیصلہ سنا دے تاہم کئی کیسوں میں میمبر آپ کو بتائے گا کہ ہم آئندہ چند دنوں میں آپ کو تحریری فیصلہ بھیجیں گے کچھ کیسوں میں میمبر فیصلہ کرنے سے قبل آپ کو مزید معلومات فراہم کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ مقررہ تاریخ تک ہمیں وہ معلومات پہنچا دیں بعض کیسوں بشمول سینٹرل لنک چائلڈ سپورٹ اور ریفیوجی کیسز میں ہیئرنگ کی کاروائی بند کمرے میں ہوتی ہے ایسے کیسوں میں آپ کی مدد اور سہولت کے لیے آئے شخص کو آپ کے ساتھ ہیئرنگ میں شریک ہونے کے لیے یا کسی بھی دوسرے شخص کے ہیئرنگ روم میں موجود رہنے کے لیے اے اے ٹی ممبر کی اجازت ضروری ہے کچھ دوسرے کیسوں میں ہیئرنگ عام لوگوں کے لیے کھلے کمرے میں ہوتی ہے جس میں بالعموم رشتے دار یا دوست موجود رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے لوگ جنہیں آپ نہ جانتے ہوں وہ بھی کمرے میں موجود ہو سکتے ہیں اے اے ٹی کے کچھ فیصلے سب کے لیے دستیاب ہوتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ پر بھی شائع کیے جاتے ہیں تہم قانونی تقاضوں کے پیش نظر کچھ فیصلوں کی تفصیلات کو ہم مکمل رازداری میں رکھنے کے پابند ہیں مثلاً چائلڈ سپورٹ اور ریفیوجی کیسز کی اشاعت کے دوران ایسی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا جاتا جس سے کسی شخص کی پہچان ہو سکتی ہو اگر ہمارے خیال میں اس بات کی کوئی مناسب وجہ موجود ہے تو اے اے ٹی حکم دے سکتا ہے کہ کون سی ہیئرنگ بند کمرے میں رازداری سے ہوگی کون سی تفصیلات عام نہیں کی جائیں گی یا کون سا فیصلہ شائع نہیں کیا جائے گا آپ اے اے ٹی کو ہیئرنگ سے پہلے خط لکھ کر